تو بس ہر بندے کو یہی پڑا ہوا ہے کہ جی میں نے اتنا مال و دولت اکٹھا کرنا ہے میں نے یہی اکٹھا کرنا ہے میں نے یہی اکٹھا کرنا ہے اور ہر بندہ حضرت جی اپنے ہاتھ میں نہ چھری لے کے پھر رہا ہے کوئی کس کو مار رہا ہے کوئی کس کو مار رہا ہے اور بے یقینی اتنا بڑھ گئی ہے حضرت جی کہ دیکھیں آج ہر گھر میں لڑائی ہے آج ہر بندہ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے وجہ کیا ہے پریشانی کیوں ہے کہ رب تالا کہیں پہ نہیں ہے رب کا نام کہیں پہ نہیں ہے اور جب میں صبح نماز کے لیے اٹھ کے آتا ہوں اور میری بھی طبیعت نہیں اتنا ٹھیک میں نہیں آ سکتا لیکن جب میں صبح صبح نماز کے لیے اٹھ کے آتا ہوں نا اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے میں یہ نہیں بتا رہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں مسٹر صاحب کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب صبح کی نماز کے لیے اٹھ کے آتا ہوں نا میں تو ایسے لگ رہا ہوتا نا کہ جیسے میں قبرستان سے گزر رہا ہوں کوئی بندہ نہیں اٹھا ہوتا سب بیہوشی کی نیند سوئے ہوئے ہیں جیسے ہی ساتھ بجیں گے نا اسکول کا ٹائم ہوا ہے آفس کا ٹائم ہوا ہے ایک دم سے بندے ایسے باہر آئیں گے نا جیسے بارش کے بعد کیڑیاں بیل سے باہر آتی ہیں پھر جب ہم سوئیں گے تو ہمارا اختتام بھی رب کے نام پر نہیں آتا صبح سے لے کر شام تک پیسہ پیسہ اس کو مار اس کو مار اس سے اپنا مطلب نکلوا اس سے اپنا مطلب نکلوا رب تالہ کو تو ہم نے کہیں یاد ہی نہیں کیا صبح ہم اٹھے ہی نہیں جہاں تو سات بجے اٹھتا ہے وہاں پانچ بجے اٹھنے کیا ہوتا ہے جہاں تو رات بارہ بجے سوتا ہے وہاں نو بجے سو جا تو خرابیاں یہاں سے پیدا ہو رہی ہیں کہ ہم نے رب تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہم نے اپنا بھروسہ رکھ لیا اپنی دکان پہ دکان کھولیں گے تو پیسہ آئے گا ہم نے بھروسہ رکھ لیا لوگوں کی جیب پہ اس کی چاپ لوسی کریں گے تو پیسہ ملے گا ہم نے بھروسہ کر لیا ہے ذاتیات کا کہ ہم کسی کی ذات کو جتنا اوپر لے کے جائیں گے اتنا زیادہ جو ہے نا ہم کو وہاں سے پیسہ ملے گا تو پہلے والے بھی تو لوگ تھے نا پہلے والے بھی لوگ تھے خوشحال تھے نہال تھے اچھی زندگی گزر رہے تھی سب کچھ اچھا تھا اور آج دیکھے حضرت ہر چیز پہلے سے بڑھ گئی ہے لیکن سکون نہیں ہے وجہ بے یقینی ہے بے اعتمادی ہے رب تعالی پہ یقین نہیں ہے اب پرندہ جو شام کو سوتا ہے اب اس کو یہ نہیں پتہ اگلے دن مجھے کچھ ملنا ہے یا نہیں ملنا وہ تو سو جاتا ہے لیکن اگلے دن وہ نکلتا ہے نہ اس کی کوئی دکان ہے نہ اس کا کوئی ٹھیا نہ وہ کسی کاروبار والی جگہ پہ جاتا ہے نہ منڈی کہیں پہ بھی, بھی نہیں جاتا ہے. لیکن اس کو یقین ہوتا ہے رب پہ جاتا ہے خالی چونچ لے کے لیکن جب واپس آتا ہے نا اپنا رزق بھی لے کے آتا ہے اپنے بچوں کا بھی لے کے آتا ہے یار اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب ایک رب پرندے کو درخت سے سوتے ہوئے گرنے نہیں دیتا کوئی انسان کو کیسے گرنے دے گا اور یہ بھی قرآن مجید میں ہے نا کہ جو پکا اور سچا مومن ہوگا نا وہ سر بلند ہوگا اور ہم اجلیل ہیں پریشان ہیں ہر سائیڈ پہ حضرت جی بس پکڑ لو پکڑ لو کوئی اس کو پکڑ لاؤ کوئی اس کو پکڑ وجہ کیا ہے کہ ہمارا یقین نہیں ہے ہمارا اعتماد نہیں رہا پہ جب ہمارا یقین رب تعلیٰ پہ مکمل ہو جائے گا جب ہم اس بات کو اپنے دل میں جگہ دیں گے کہ وہ جو آسمانوں کا رب ہے جس نے سب کو پیدا فرمایا اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تب تک ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا